Слою поля з ейчко, там плавало віде речко. Слої, беге, беге, беге, беге, женонько моя люба, двернеся одне люба. Бо,